Про те, що відбувається, здавалося б далеко е, від України, але знаєте, світ і всі події у ньому е, абсолютно взаємопов'язані. І розуміємо, що те, що відбувається зараз у Судані, так чи інакше, потрібно відслідковувати. І е, тим... Цікавіше і дуже важливо для нас, як для журналістів, що наша аудиторія все більше цікавиться цими подіями. А що в Судані, власне? Хотілося б нагадати, що сили оперативної боротьби РСФ буквально до 2026 року мали б стати частиною Збройних сил Судану. Але от нині 2023 і досі точиться боротьба між цими мілітарними Так Будемо про це ми зараз говорити із Юрієм Олійником, кандидатом політичних наук, експертом Центру досліджень Африки. Вітаємо вас, пане Юрію, слава Україні! Вітаємо, пане Юрію. Отже, давайте спробуємо зрозуміти, що взагалі відбувається зараз в Судані. Тому Це що, незважаючи на всі спроби оголосити перемір'я, його немає, армія не може перемогти парамілітарне, за великим рахунком обрахування, яким є ці сили швидкого реагування. Це ж за великим рахунком ополчення, такий собі суданський вагнер. І виявляється, що суданська армія, яка воювала в багатьох регіонів, з власної країни, з власним населенням, з цим військом споратися не може? Ну тут слід почати з того, що насправді ми називаємо їх ополченням. Це дійсно спадкоємці того ополчення, яке було ще спочатку 2000-х років. Діяло на боці урядових військ вже колишнього диктатора Омара Башира. Які здійснювали і геноцид в ряді регіонів Судану, і криваві чистки у війні проти Південного Судану, у західному регіоні Дарфурі. І вони роками мали цей досвід, мали досвід особливих дій. З одного боку, як оповищення, а з іншого боку, як такі організації проурядові, які е, паралельно з армією, разом з армією, здійснювали е, посадлення операції. І зараз те, що відбувається, і закономірно, що вони мали володіти і технікою, і певним доступом до збройного, збройного ресурсу, ну і людський е, ресурс і фінансовий. Е, по суті, те, що відбувається зараз в Судані, це лише один із етапів, якщо з внутрішнього аспекту дивитися, тої боротьби, яка триває з початку 19-го року, коли був е, після масових маніфестацій е, революційних, був відсторонений армією колишній диктатор е, Омар Башир. І, власне, кажучи, з того часу почалося спочатку протистояння між армією, яка обіцяла вже-вже скоро провести незалежні вибори, але так їх не проводила, і населенням, яке прагнуло демократизації, взагалі змін якихось суттєвих як в соціальному плані, так і політичному. Згодом були там і находи на мітринги, згодом ці маніфестації зменшились, але з іншого боку постало протистояння всередині самої хунти, між різними збройними групуваннями, які вже колись давно були при владі. І було кілька спроб переворотів, і по суті останній вагомий переворот, який був, частина... Армія сторонила іншу частину від влади в восени 2021 року. До речі, це було за прямого сприяння Росії, оскільки попередня кліка Хунти, мовно кажучи, стала дуже орієнтуватися на Туреччину і були договори про закупівлю техніки, безпілотників Туреччини стала з чинити супротив плани розбудови давній російські мрії, це бази на Червоному морі. Місці порт судан військової бази власне кажу, що здається, російський вплив повернувся. Але зогляду на те, що 22 другому році Росія вже через війну з Україною не має можливості адекватно в інших регіонах зберігати свій вплив, місцеві також представники різних еліт намагаються шукати інші виходи інші, інших також союзників. І зараз знову починається вже всередині у тої кліки, яка прийшла в осени 22-го року, знову починається безпосередній конфлікт, який набув особливо гарячих форм. Це не є, попри ризик великого сповзання конфлікту, поки що це не є явище як такої повномасштабної громадянської війни, навіть немає вагомої підтримки окремих сил з боку окремих регіонів, які часто опевнують до автономії, більшого визначення з своїх прав. Вони населені окремими племенами, окремими етносами, особливо це тарифору стосується. Але, е по цим е оці сили внутрішньосуданські, у е їхнє протистояння втягуються зовнішні актори. Передусім, це Єгипет. Ми бачимо, що по суті вся розгортання болівих дій почалось з того, що сили швидкого реагування, які орієнтуються більше на Росію і на Об'єднані Арабські Емірати у союзі з східно-лівійським генералом Хафтаром, вони а уряд армії Центр Центральної Армії генерал Бурхан орієнтується на Єгипет. І Єгипет, Єгипту дозволили суданська влада побудувати базу а а авіаційну базу місці МРВ відповідно проти цього виступили ці сили швидкого реагування по суті, як ми заколотники в межах хунти а багато є інсинуацій щодо того, що, мовляв, це вплив, велика, велика перемога США, що США там зараз перетягнули Єгипет з боку російського на бік, скажімо так, західний. Але я би не спішив з цими дуже швидкими рішеннями, тому що насправді і Єгипет грає свою гулу протистояння внутрішньому з Об'єднаними Радськими Еміратами, з якими, до, до речі, тільки в тому вони були в Союзі і, по суті, разом підтримували і генерала Хафтара, і окремих тих же самих і, і Судані сили, і разом чинили супротив експансії Туреччини в регіоні. Тобто вже тепер між собою вони зв'ясовують певні відносини, але паралельно інші країни, сусідні, менш вагомі також, втягується цей конфлікт. Ми бачимо, що втягується з півдня дуже сильно Ефіопія, яка вже три, більше чотирьох років у конфлікті з Суданом та Єгиптом. Щодо будівництва на своїй території дан до відродження, яка запущена на витоках річки Ніл, і яка загрожує по суті продовольчій безпеці, водяній безпеці Судану та Єгипту, в них не одна вже минулого року, потім минулого року, у зв'язку з конфліктом самій Ефіопії в штаті Тиграй, біженці переховувалися на території Судану, були зіткнення між Ефіопською та Суданською армією, і зараз вже Прямо сили швидкого реагування прикордонних територіях, вони опираються, є дані, що зброя звозиться з Еритреї, яка зараз виступає як союзник Ефіопії в локальних протистояннях. Тобто зараз конфлікт розгортається з локальні актори навколо, долучаються Але поки не сказали слово більш віддалені гравці, ні Туреччина не сказала повністю свого слова Ні Китай, до речі, який був страдбільним союзником Судану і за часів Омара Башира І донедавна разом з Росією залишався найбільшим поковителем суданських так само військових Попри спроби налагодити відносини з Америкою. Тобто все лише починається і дуже важливо для України, зокрема, е орієнтуватись на, поїх, на традиційно наші інтереси і е координувати свої, свої, свою оцінку ситуації з позицією наших союзників. Як таких як США, Британії і Туреччини, так і, звичайно, бли, більш місцевих, африканських, які є членами групи «Рамштайн». Насамперед, також Кенію та Мироку. Скажіть, яка роль, все ж таки, в цій історії з містом Мироє, Пригожина і Вагнерівців? І наскільки взагалі Росія зацікавлена в суданському золоті і що вона може ще зробити, щоб затримати свій контроль над золотодобивною промисловістю Судану? Ну, в принципі, вони дійсно останні два роки намагаються зайти також в Судан, який межує Центральної Африканською Республікою, яка є головною базою Пригожинською зараз на території Африки. Не хочуть зберегти свої позиції і зберегти шляхи експорту для цієї зброї. Тобто це ми розуміємо, що самої Центральної Африканської Республіки, навіть, чи сусідніх держав, дуже маліт. Того ж самого дуже важко напряму десь виходити по на російські бази чи в Сирії, чи далі, десь ближче до її кордонів, і в принципі Судан залишався такою таким хабом посередницьким, тобто для авіаперельотів. І звичайно, вони зацікавлені збережні контролю над певним над, авіаційними, над аеропортами, авіаційними базами, щоб не підконтрольно могли б експортувати цю різну продукцію, збирати свій вплив на місце, і на місцеву владу, щоб їм не чинили ніяких е, проблем, і щоб російський вплив, який вони наразі представляють, він залишався е, тим фактором, який змушує місцеві, місцевих гравців з ним рахуватися. Е, я думаю, що навряд чи вони зараз можуть е, дуже активно Згодом на того, які сили залучені вже до підтримки сударського конфлікту, я не думаю, що як роль вагнерівців буде зараз настільки вагомою. Але в точкових окремих операціях, я думаю, вони будуть робити і терапти різні, і окремі операції проти, скажімо, тих же лідерів опозиційних сил, щодо тих сил, які вони підтримують, по суті, про Бо влада зараз, по суті, генерал Бурхан, центральна влада офіційно ви... ну, визнана, не більш легально ніж його опоненти, зараз е входять у кінч е з тими ж вагнерівцями і з тою самою російським пливом. А в принципі, е от там був Лавров у березні. Так він міг домовлятися із цим лідером сил швидкого реагування Дагло про можливість Пуччу. Можливо, можливо, Бо, до речі, це ж не перший раз зараз кілька тижнів тому цей пуч відбувся. А ще до цього, в кінці березня була ще одна спроба пучу, яка швидко залежала нічим не завершилась. Було кілька багато батьків військових. Там кілька десятків арештовано. Це вже готувалося. Я думаю, цілком ймовірно, що вже тоді, з огляду на останні місяці, сповзання генерала Борхана до альтернативних центрів впливу, пошуку, виходу з е, того пінчу, е, у яку, за, який загнаний російські союзників. Це і санкції, це обмеження маневру на міжнародній арені. Е, власне, саме з цим пов'язані і спроби Лаврова не лякати знову владу, показати їхнє місце. Тобто намагалися повторити досвід перевороту 21-го року. Е, коли так само в, через погіршення відносин з раніше дружньою владою в Содані вони е, зробили успішний переворот. Ну ще, ще зараз запитання... ситуація також пішла по іншому. Ще одне запитання, скажімо так, з точки зору нашої української позиції на останок. Буквально за кілька місяців тому ми чули принаймні публічно, але скиглення очільника Вагнерів. І з приводу того, що їм не вистачає боєкомплекту для того, щоб ефективно працювати, почалася оця катавасія із російським Міноборони. З іншого боку, зараз СІНН е, аналізує ситуацію і зауважує, що Вагнер постачає боєприпаси, відповідно ракети, до Судану. Чи можемо ми зробити висновок, що по суті Російській Федерації суданське золото зараз цінніше і важливіше, ніж ракети, які можна випускати по території України? Я би по-іншому сказав, насправді значить ця зброя вона набагато меншого ну попередньо технічного етапу, ніж та, що застосовується проти України. Ну, це один з факторів. Другий фактор, те, що насправді Пригожину відбувається певний колапс російської влади, розпад російської еліти. І те, що Пригожин зараз відкрито там виступає проти Генерального штабу, проти окремих представників Міноборони, це тільки верхівка айсберга. Насправді його ці бази, які є в віддалених державах, вони, по суті, вже все більше частково грають автономно певну політику, ну, в межах загального курсу, але грають автономно на місцях, які зможуть приймати рішення. І хоча ресурси їхні обмежені, і це зрозуміло, що не так просто, Якусь важку зброю там експортувати, це не якісь обмежені золото чи діаманти, напряму через багато країн до Росії. Але е, на місцях вони, в них менше, звичайно, солдатів, скажімо, але більш досвідчені в них залишаються, ніж на Україні воюють, але на території України. Але все ж таки вони це виграють вже певною мірою санкційну гру і розглядають, можливо, це навіть як запасні аеродрони, випадку проблем з середини Росії. Аби змогли аби вони та афільовані з ними групи російської еліти змогли там зберегти свої активи і можливо навіть життя зберегти в цих державах. Ну, на певних базах. Дякуємо. Дякуємо пане Юрію. Юрій Алійник, політичних Дякуємо. наук, експерт Центру досліджень Африки.